Moi! Mä oon Maria Nikulaakso, Mä tuun tuolta Nuorten Väestöliitosta ja tällä luennolla mä puhun seksuaalisesta nautinnosta. Mä oon koulutukseltani sosiologi ja seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi. Tällä luennolla me käsitellään sitä, että mitä seksuaalinen nautinto on ja miksi se on tärkeää. Sitten katsotaan myös Niitä yleisimpiä syitä sille, että mikä, mitä voi olla taustalla siinä, jos seksi ei tunnukaan nautinnolliselta ja mitä niille voi tehdä. Ja sitten vaikka seksuaalinen nautinto ja orgasmi ei olekaan niin kuin yhtäläisyysmerkeillä sama asia, niin me puhutaan myös jonkin verran orgasmista. Jokaisella on oikeus seksuaaliseen nautintoon, mutta kuitenkin niin, että se ei riko toisen ihmisen itsemääräämisoikeutta tai lakia. Tämä on ihan kirjattu seksuaalioikeuksiin. Sitten on tehty tutkimus, jonka mukaan seksiharrastamiseen ihmisillä voi olla, on 200 erilais, yli 200 erilaista syytä. Mutta ajattelen, että nautinto on niistä yksi tärkeimpiä syitä ja ehkä pidemmän päälle varmaan se tärkein. Se seksuaalinen nautinto on erilaisten mielihyvän kokemusten summa. Eli siihen liittyy paljon se, niin kuin, no toki ne fyysiset tuntemukset, mutta myös se, että kenen kanssa sitä seksiä tehdään, millaisessa tilanteessa, kuinka niin kuin kiihottavaa se on, millaisia fantasioita, mielikuvia kaikkea siihen liittyy. Jokainen on itse vastuussa omasta nautinnostaan, eli ei voida ajatella niin, että tuon kumppanin tehtävä on tuottaa mulle nautintoa, varsinkin, varsinkin jos ei kerro, niin mistä tykkää, niin kumppani ei voi sitä tietää. Joten puhuminen on oikeastaan tärkein seksitaito. Sitten mietitään vähän niitä syitä, mitkä voi estää sitä nautintoa, ja mitä tosiaan näille syille voi tehdä. No semmoinen, mikä on aika selvää, että mikä estää nautinnon on se, että se seksi tuottaa ei-toivottua kipua. Eli toivottu kipu, BDSM-tyyppinen, niin on sitten toinen asia, mutta tällä luennolla en puhu siitä. Sen kivun syy. Kannattaa aina selvittää. Sen kanssa ei tarvitse yksin, vaan yleensä ne on asioita, joille voi tehdä jotain ja suhteellisen helpostikin. Osa syistä ratkeaa helposti lääkäri- tai apteekikäynnillä, esimerkiksi emättimen limakalvojen kuivuus, tai terskan ihottumat, tai sitten nahka esimerkiksi. Sitten on paljon sellaisia asioita, mihin voi... Itse vaikuttaa, mitä kannattaa, kannattaa kokeilla. Eli harjoitella sitä seksiä. Etsiä sellaisia seksitapoja, joista nauttii. Asentoja, joista nauttii. Eli ei kannata väkisin runnoa sellaisessa asennossa, joka ei tunnu jostain syystä hyvältä. Tosi tärkeää on se, että oppii tunnistamaan sen oman kiihottumisen ja nautinnon. Ja sitä kannattaa itse tyydytyksellä ihan, ihan jokaisen harjoitella. Toki myös kumppanin kanssa sitä voi, voi harjoitella niin, niin kuin koskemalla itseään tai sitten kum, kumppani koskee mut silleen, että siitä kannattaa keskustella, että miltä, miltä mikäkin asia tuntuu itsestä. Liukkari on yksi sellainen asia, jota suosittelen kokeilemaan ihan jokaisen, jos et ole kokeillut vielä. Eli Liukkarin lisääminen yleensä lähes kaikenlaisessa seksissä niin, niin vähentää kipua. Sitten jos on kyse yhdytä kivusta emättimessä tai suulla, niin mikä on tärkeää? No se liukkari tietysti. Sitten se, että huolehtii kunnollisesta kiihottumisesta. Eli jos emätin ei ole kostunut ja auennut, niin se, että sinne yritetään työntää jotain, niin yleensä sattuu. Joskus emettimen aukko voi olla pikkasen ahdas, jolloin esimerkiksi se penis saattaa olla liian iso kerta kaikkiaan sinne alkuun, jolloin sitä voi pikkuhiljaa venytellä sormilla pienillä dildoilla, pikkasen isommilla dildoilla, sitten, jolloin sitten, sitten, tota, se venyy pikkuhiljaa. Ja sitten tosiaan klitoris kannattaa ottaa mukaan myös siihen yhdyntään. Eli Usein se, että klitorista stimuloi, niin sitten helpottaa myös sitä yhdyttää. No sitten seksuaalisen nautinnon tietysti estää tai heikentää se, että jos seksi on vääränlaista. Eli joko se seksi, jota on oikeasti tarjolla, tai sitten jota niin kuin kuvittelee, että mulle on tarjolla vaan tätä jotain yhtä tietynlaista seksiä. Aina tällaista samanlaista. Niin se voi olla itselle vääränlaista. Eli kannattaa miettiä, tuntuuko tämä seksi musta hyvältä, tuntuuko se riittävästi, tuntuuko se oikeissa paikoissa, onko se mulle riittävän kiihottavaa, onko, onko se koko tilanne mulle kiihottava, On, onko siinä ne elementit, joita kaipaan seksissä, vai, vai olisiko niin kuin just se mun seksuaalisuus ehkä jotain muuta kuin tätä, mitä olen tähän asti kokenut. Eli on tosi tärkeää tutustua siihen omaan nautintoon, tutustua omiin fantasioihin, mikä kiihottaa, mikä tuntuu hyvältä. No sitten seksuaalisen nautinnon, vaikka periaatteessa kaikki olisi kunnossa, niin voi estää se, että keskittyy epäolennaisiin asioihin siin seksin aikana. Eli seksihän ei tapahdu pelkästään meidän kehossa, vaan se tapahtuu myös mielessä. Jos, jos mietit sitä hirveästi että miltä sä näytät tai miltä sä kuulostat tai haiset tai maistut, niin on tosi vaikea keskittyä siihen nautintoon, kun keskittyminen on siellä itsessä. Siinä, miten ehkä tätä seksiä suorittaa. Tai sitten, jos vastaavasti joku asia mietityttää ihan joku arjen juttu niin paljon, että, että seksin aikana niin miettii sitä, niin on tosi vaikea keskittyä niihin kehon tuntemuksiin. Ja kuitenkin seksistä nauttimisen kannalta on hirveän tärkeää, että pystyisi keskittymään siihen, miltä mun kehossa tuntuu, miltä just tää hetki tuntuu, miltä tuo kumppani tuntuu ja se niin läsnäolo siinä seksihetkessä. Se on itse asiassa aika vaikea taito, jota kannattaa harjoitella ihan tietoisesti. No sitten yksi tietysti. Näitä mielessä pyöriviä asioita voi olla se, että mitä tästä seksistä seuraa. Eli jos on huoli ei-toivotusta raskaudesta seksitaudeista, niin on tosi vaikea nauttia seksistä. Eli on ihan ensiarvoisen tärkeää se, että ehkäisystä on huolehdittu ja että kumppanin kanssa etukäteen jo on sovittu, että miten me tässä seksissä tämä ehkäisy hoidetaan. Monella tavalla nämä kaikki edellä mainitut liittyy turvallisuuteen, mutta haluaisin nostaa sen kuitenkin erikseen vielä tähän, koska se on tosi tärkeä asia. Koska jos ei koe sitä hetkeä tai tilaa tai kumppania turvalliseksi, niin on tosi vaikea nauttia siitä seksistä. Eli on tärkeää, että se ihminen, joka kanssa harrastaa seksiä on sellainen, että voi luottaa siihen, että tämä seksi on suostumuksellista. Hänen kanssaan. Eli se, että sä voit missä vaan vaiheessa muuttaa mielessä, jos tämä ei tunnukaan enää hyvältä, vaikka vaatteet olisi riisuttu, vaikka mitä olisi jo tapahtunut, että sä voit koska vaan sanoa ei, että muutin mieleni, että mä en halukkaa edetä tästä enää. Ja sitten siihen turvallisuuteen mun mielestä liittyy myös se hyvin olennaisesti kokemus siitä, että on hyväksytty haluttava omana itsenään, että ei tarvitse esittää jotain muuta kuin mitä on. No sitten vielä muutama sana orgasmista. Vaikka tosiaan, niin kuin alussa jo sanoin, niin seksuaalinen nautinto on paljon muutakin kuin orgasmi. Ja usein se matka onkin tärkeämpi kuin se päämäärä. Mutta kuitenkin jokaisella on oikeus tavoitella orgasmia. Eli sitä ei kannata niin kuin ehkä tyytyä siihen ajatukseen, että riittää, kun kumppani saa orgasmin. Ja mulla ei ole niin väliä. Tai, tai siihen ajatukseen, että no mä nyt vaan on tällainen, että mä en saa. Orgasmi on kuitenkin tota, hyvin suurelta osin opittava asia, niin kuin nautinto muutenkin. Ja taas tästäkin on tärkeää tutustua itse siihen omaan nautintoonsa ja opetella tuottamaan orgasmi ensin itselleen. Sen jälkeen on tosi paljon helpompaa saada orgasmi myös kumppanin kanssa. Ja naisista tosiaan suurin osa ei pysty saamaan orgasmia pelkästään yhdyntäseksissä. Eli naisista suurin osa tarvitsee myös klitoriksen stimulaatiota siihen, että voi saada orgasminuun. Jo, joskus se onnistuu ihan, ihan sillä tosiaan pel, pelkästään yhdyntäseksillä, mutta usein siihen tarvitaan se, että, että se klitoris huomioidaan ihan erikseen. Sitten mä näytän vielä tällaisen kuvan klitoriksesta. Eli jos on vielä käsitys siitä, että klitoris on semmoinen pieni, pieni nappula, niin se ei pidä paikkansa. Eli se pieni nappula on asiassa vaan ihan toi klitoriksen pää. Ja klitoris on tuollaista kudosta, joka, joka niin kun sitä on tuolla emättimen ympärillä. Ja se on siis tosiaan iso, iso alue. Eli sieltä tota, pimpistä löytyy todella paljon niitä nautintoa tuottavia kohtia. Eli niihin kannattaa tutustua. Ja kannattaa ehdottomasti katsoa myös toi Yle Areenan video Tähän loppuun haluaisin vielä muistuttaa, että meillä on väestöliitossa paljon ilmaisia palveluita nuorille seksuaalisuuteen liittyen. Kaikki on ilmaisia, ää, anonyymejä, ja kaikissa meillä on pätevät asiantuntijat puhumassa nuorten kanssa seksuaalisuudesta. Kiitos sulle kun katsoit tämän videon. Mä suosittelen vielä, että katso toisen luennon, jos on kondoomin kanssa ja nautinnon kanssa ongelmia. Eli mitä tehdä, jos kondomi haittaa seksuaalista nautia.